Gràcies, Macarena. Gràcies, Marc. Gràcies, micròfon. Gràcies, públic. Se m'ha ido l'accento americano, així de golpe. Que falta de concentració. I ara, senyors i senyores, tenim el Perrot Conta Contas, que explicarà un conte, un conte de guerres i de violència, crec. El senyor del Castell. Un aplaudiment molt gran. Ah. Gràcies, eh? Bona nit. Sí, jo us porto un conte d'aquells clàssics, que no? Aquells que comencen, ve d'aquí una vegada. Fa molt i molt de temps. I, I en els contes, quan diuen que fa molt i molt de temps, vol dir que ara no, eh? Això és el que volen dir els contes, per això comencen Fa molt i molt de temps, que vol dir ara no En un país molt i molt llunyà És a dir, que aquí no eh? Ai, ara m'he desconcentrat Sí, bueno, torno a començar Fa molt i molt de temps En un país molt i molt llunyà És a dir, ara i aquí no eh? Que quedi clar Doncs pues, hi havia un poble Una vall, un país Que era un país molt especial era un país que no tenia cap nom els habitants d'aquell país se'ls era igual tenir nom o no tenir nom. Ells ja estaven bé així. I era un país que no tenien ni rei ni llei. Bueno, d'ell sí que tenien. Anaven fent les seves lleis a mesura que sorgien les necessitats. També tenien, tenien o no tenien, perquè de fet allà no hi havia ningú que tingués més que un altre, perquè ja tots tot ho compartien. tot ho compartien. I mireu si eren raros, aquella gent, mireu si eren rars, a més, a més que per ells els homes i les dones eren exactament iguals els mateixos drets, exactament els mateixos. Jo ja us he dit que ara i aquí no ha, eh? fa molt de temps amb un país molt llunyà. I a més a més tenien un gran respecte pels vells, pels ancians i per les criatures, per les criatures també. La seva principal preocupació eren els febles, els malalts, la gent que no es podia valdre per si mateixa. de seguida en tenien cura d'ells. Allà en aquell país, Ningú passava necessitat. I és curiós perquè en aquell país hi havia una paraula màgica. Una paraula que quan alguna la pronunciava tothom saltava. I la paraula era necessito. Així és que algú deia necessito, tothom dava corrents. Què necessites? Oh, és que aquest hivern la taulada se m'ha fet malbé. Necessito que m'ajudeu a fer la taulada de casa meva. Cap problema. Vinga, de seguida tothom a ajudar-lo a fer la taulada. Necessito... Què necessites, Maria? Necessito que algú em cuida del nen perquè resulta que se escapat una cabra i l'haig d'anar a buscar. I no sé quan tornaré. No t'amoïnis, Maria, ves tranquil·la. I així es vivien feliços i contents. El, els països veïns cobejaven molt aquella vall, perquè era una vall molt fèrtil. I havien intentat invadir-la diverses vegades, però mai ho havien aconseguit. Perquè aquella gent, així com eren solidaris, així com eren tan igualitàries, també eren uns fers defensors de la seva llibertat, de la seva manera de viure. I cada vegada que algun exèrcit s'havia vingut a sobre d'ells a conquerir-los i s'havien sortit de seguida fermament a parar l'exèrcit i a dir-li escolteu, què veniu a fer aquí? Per què veniu amb armes? Aquí no heu de venir amb armes, heu de venir amb eines veniu aquí a treballar treballeu amb nosaltres perquè ens calen mans sempre calen mans mai no hi ha prou gent Quans més siguem més riurem veniu aquí amb nosaltres i els soldats a l'escoltar aquestes paraules i veient que és el que tenien darrere, doncs estimaven més deixar les armes i agafar les arades i quedar-se amb ells a treballar. I d'aquesta manera aquest país cada vegada era més pròsper, cada vegada anava millor. Fins que els reis, veïns, van decidir ignorar aquell país. Van començar a fer córrer històries de que una gent rara, estranya, una, rei, una gent indesitjable. Eren anarquistes no? i que millor que no, no els anessin a, a, a veure que no, no tinguessin cap tracte amb ells i així es van passar els anys però els reis encara covejaven aquell país com s'ho per conquerir o enviar exèrcits no? no podien enviar exèrcits els soldats es passaven a l'altra banda i tampoc els podien agafar i matar-los no perquè no quedaven soldats que agafessin els soldats que havien decertat, perquè havien desertat tots com ens ho farem? Fins un dia un cavaller se'n veure el seu rei i va dir mira rei, tinc un pla tinc un pla per aconseguir conquerir aquest país a si quin pla és aquest? va dir el rei i el cavaller li va explicar mira rei o no sí, sí Sí sí vols dir? ja veuràs que sí rei Jo doncs vinga, endavant el cavaller necessitava només un cavall blanc una armadura daurada un escut ben gran una espasa i una llança Ah, i molt important, un casc amb un plomall. I així se'n va anar cap al país sense nom. Quan va arribar al país va causar sensació. Un cavaller, amb una armadura daurada que brillava, amb aquell plomall, amb aquella llança. La gent del país va sortir de seguida a veure què volia aquell estranger, aquella persona estranya. I ell el se saludava. Bon dia, bona gent, bon dia. He vingut per viure entre vosaltres. I la gent, ah, doncs, molt bé, endavant, endavant, passa, passa. I així es va anar saludant tota la gent del país. Quan els va tenir a tots saludats, els va dir, mireu, jo he vingut aquí de part del meu rei. El meu rei és molt bo, molt, molt, molt, bo molt, bo, molt, bo, molt, bo. molt, molt. molt, molt, molt, molt, molt. estima molt, molt, moltíssim. I us estima tant que està molt preocupat per vosaltres. Perquè té por que no vinguin... Els altres, a enveir-vos. qui són els altres? Diu, els altres són una gent molt dolenta, molt dolenta, molt dolenta. No parlen la vostra llengua. No, no, no tenen les vostres creences, ni els vostres costums. Es vesteixen d'una manera diferent que vosaltres. Els altres, els altres són terribles. Els altres vindran anys us s'enveiran. Diu, bueno, ho intenti, jo ho n'he intentat més d'una vegada uns altres i no, no ho han aconseguit mai. Diu, no, però és que no, no, però és que aquests són diferents. Aquests no escolten raons, aquells només vindran a matar-vos, a violar les vostres dones, a segrestar els vostres fills i a menjar-se les vostres collites. Ostres, doncs sí que són dolents, aquesta gent. I per què ho fan? Jo, oh, però per què ho fan no, no ens interessa. El que ens interessa és que això ho faran. I per això he vingut jo, de part del meu rei, a defensar-vos. Ah, vale, i tu sol ens defensaràs? Diu, sí, perquè sóc un cavaller. Ah, va, doncs molt bé, doncs endavant, doncs defensa'ns. Fantàstic, vinga, adeu, eh? Diu, espereu, espereu, espereu, perquè et necessito. Què necessites? Necessito que em doneu un cop de mà perquè, per poder-vos defensar, haig de construir un castell, un bon castell, unes grans muralles, i dintre d'aquestes muralles ficarem els graners, perquè així és totes les vostres collites es puguin guardar. I si un any les coses van malament, aleshores les podrem repartir entre tots, les collites, i allà ja estaran ben segures perquè els altres no les podran robar. I també farem una torre ben alta, ben alta, ben alta, perquè així des d'aquesta torre podré comptar si venen els altres. Ah, doncs pues molt bé, doncs pues, pues, vinga, doncs pues anem a fer el castell.